Ми виїхали 14 марта, десь з 10-го марта. Точніше, 13 марта сюди заїжджав танк, і ввечером Ми чого, уїхали 14-го, бо вечором нас чуть з танка не вбили, там, на краю села. І той танк заходив вночу, стріляв хаотично по селу, просто куди бачив, куди й стріляв. У жінки, жінки була істерика, та й ми виїхали. Та й поїхали, так, куди глаза, скажімо, бачать. Первый день войны, вот мы с женой с этого окна наблюдали, как здесь ехала Карлона на Николаев, а потом с Николаева они подбитые уже уходили в сторону Херсона. Потом два БМП военных, э, российские военные, заехали за переезд, вернулись с переезда, встали возле нашего, вот, вот здесь на бетонке, повернули пушку, в нашу сторону надох. не знаю, что в нём нашло. Они минут 15 стояли, стояли, развернулись и опять уехали в сторону трясонов. Дуже великий почти каждый будинок. Кожний будинок, а, бачите, який. это еще... це ще, це ще Ще в криші не було. Дуже великі руйнування. Зараз чоловік, мабуть, 20 живеть тут живе в селі, а до війни, мабуть, чоловік 70. Десь 13 да, березня почалося. 19 днів в підвалі жили, спали, їли. Під, під оцими всіми пострілами варились їсти, стирались. Потім трошки не витримали, бо страшно стало. Діти, треба було виїхати. Якось так, так. Да, виїхали. І то ми все одно краще, бачите, вернулися назад. Сілілого? Ні. Нічого, ні школи, ні садочка, ні магазинів. Нема нічого вціліло. Ну, там пару хат, таких, як ви бачите, є. Це <клевиць> все одно не вціліло. Ні води, ні, ні світла, ні газу, нічого немає. Більшість погоріло хата. Немає ні світла, ні води, ні газу, нічого немає, ні повністю все. Снарядів дуже багато валяється, були у нас тут сапьори, частично позабирали, які продивилися, які полі опасні снаряди, і уїхали. Ну а так палять, ще, ще ніхто навіть не запаляє, не загаварював. Подождите, что они сделали в домом? Вот дом, нормальный, это все это уничтожено. Что мне это теперь делать? Дождь идет. Это так, так накинули после накидки. Три светлые, три газ, Нема ничего. Нема у нас светлого, не ни газа, ничего. Так, так мы так проживаем. Почти все уничтожено. Вот это все надо снимать. Делайте полностью это все, смотрите, он, вот, вот, вот, это сквозлая, понятно, и Вот, вылетел. За свой счет, за свой счет, за свои дни, только сейчас дали, выдали нам, вот, накидки, все это, ну, дождь все дает, накинуть все. тут в селе проживать? Да, я тут проживаю уже месяц. Часа нас пустили, хорошо, часа нас Я же ми тут 14 числа нас пустили, 1-го Херсон мені 14 числа наплюсили. Я же місяць тут проживаю. Ось осколки ми позбирали, оцей і оцей ось наробили шкоди це з нашим домом. А це ми збираємо, сувенірчики роздаємо, волонтери приїжджають, нам щось привозять, і вибирають, що їм цікаво. Будинок десь згорів е... <плес> Там, в кінці марта. Це був приліт? Так, да, приліт був в сінік. градом, є осколок, я його знайшов вже. Е... У мене тут мати заливалася, це все на її глазах случилось. Е, потім подзвонили. вона не хотіла виїжджати сюди, а потім подзвонив сусід, сказав, що вона згодна виїхати, після того, як все згоріло. Да, Будемо відновити, а куди діва? Мені ніде нікому не потрібно. Е, приїхали, що було, були гроші трохи зароблені, то літню кухню відбудовуємо, щоб, щоб тут бути, щоб не розворовували це все.